ابنتي <تصفيق> تاي يا في اليوم في الـ الـ حل... يا اغلى السلاحين واحسك تخرجك اليوم فرحه مننا الله الله فرحه مننا بمسيبه يا يا اغلى السلاحين بتخرجك اليوم فرحه مننا في واليوم حقك تباهين وعلي راسك فوق هامة بخيلة حققت حلمك يا نور القلب والعين مركبك الشرف الاولاد مبروك لك يوم التخطج ملايين وورد الفخر والعز لك ناثرين جبتي حصاد أيام وشهور وسنين في لك نجمس ما تعتلينا ام الحلا والملح والحسن والزين البسي فبت خرج رصينا من طيب ابوك طيبة الساس والدين مجدك وطيبك يا بيان تكسبينا ابوك بوباس لي شيخ القال الجزلات تعطي يمينا هم اكسل فرحه فرحها اليوم فرحينا طيب هم الوصوف الرزينا عم باسل العذارة أناوين وزين منها والوفاة تملكينا يختار رجال الطيبين الميامين الطيب فيهم والوفاة داخلينا باسل ووسي من الرجال الكريمين وريان عز الطايلة في اول والرفيفان تاريخهم اهل الظفر مهتمينا وعمامك العزوا شيوخ وسلاطين نسل المكمي والفخر والدينا وخوالك اهل الطايلات الرفيفان مجد وطيب من جدهم وارثينا ومبروك لك واليوم عيد ورياحين ومبروك لك في كل وقت وحينا مبروك لك في كل وقت وحينا